nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szedlacsik Miklósnak hívnak tegeződve szoktuk tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára sőt itt nálunk mindenki tegezi egyást kortól nemtől függetlenül azt szeretném megkérdezni hogy Miért tanultok itt? Miért? Miért? Fejlődni hm? akarok. Várok választ, várok, vállok. Ittenesen voltam. Fejlődni, uh szeretnénk, hogy -huh. segítsünk másnak fejlődnek. Mérjük el az aránykorban. Hát fejlődni szeretnétek. Szeretnénk maradjunk így. Jó? Ebben a. Több számban És még azon túlmenően? Tudatosságot kicsit fejleszteni, felébreszteni és fejleszteni. hozzuk létre az aranykort. Küldetés? Aha. Küldetés. Küldetés tudat. Küldetés tudat? Aha. Hozzuk létre az aranykort, meg ilyenek. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? annyi minden van itt amit működtetni kell, hogy időnként belekavarul na nézzük a coach képzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, mi az hogy kócsképzés? a mi értelmezéseinkben azt jelenti a kócs hogy ember és életjobbító és olyan tudást nyújtunk az embereknek amelyek révén az életüket könnyebbé tudják tenni, tehát ember és élet jutnak. Elkezdik helyesebben, egyre helyesebben bánni az életük különböző helyzeteikkel, a problémáikat elkezdik megoldani, illetve megelőzni. Képesebbé válnak arra, hogy célokat elérjenek de ne egy csodavárásra gondoljatok ami azt jelenti hogy ugye rengeteg olyan képzés van ahol azt ígérik hogy vagy legalábbis az emberek azt gondolják lehet hogy nem ígérik de azt gondolják hogyha tudom, részt vesznek egy ilyen egynapos képzésen vagy kétnapos vagy egyhetes képzésen és akkor teljesen megváltozik az életük pozitív értelemben természetesen most gondold végig van egy életed amit leéltél ha mondjuk ilyen húsz év körüli vagy akkor is leéltél kb annyit amennyi éves vagy nem? és de ha idősebb vagy akkor ugye lehet hogy többször annyit éltél le mint a mondjuk egy 20 éves na most az alatt az időszak alatt azért megéltél dolgokat nem? tehát ha valaki 20 éves akkor 20 év alatt, ha valaki tudom, 50 éves akkor 50 év alatt stb. stb. stb. tehát lényeg az hogy megéltél, na most azok berögzültek ez a berögzülés leginkább az első 7 évben történt meg tehát az első 7 évben történt berögzülések azok gyakorlatilag ha úgy nézzük hogy valaki nem tudja hogy hogy kezelje ezeket a berögzüléseket akkor az kihat egész életére tehát például valakinek mondjuk olyan szülői háttere volt hogy a szülei szó szerint a pénznek az ellenségei voltak vagy például mondjuk olyan szülői háttér volt ahol azt látta a gyerek hogy például rosszul bánnak a pénzzel csak mondom, egy példát mondom az úgy fog fölnőni hogy ő tudja hogy nem fog jól bánni a pénzzel az az illető na most hiába mondják neki hogy ahata képes vagy át -e. meg tudod csinálni, hiába mondják színpadról mondjuk attól nem fog megváltozni ezen a téren az élete tehát az ember úgy működik hogy van egy tudatos rész az elménkben, az elménk ugye itt van, van egy baloldali része, van egy jobb oldali része, mondhatnánk azt hogy van az agyunk az agyunkhoz kapcsolódik az elménk akár össze is lehet ezt a kettőt keverni nem nagy probléma összekeverjük egyébként, tehát lényeg az hogy van a jobb agyféltekénk, bal agyféltekén a bal agyféltekénk kapcsolódik a emlékeinkhez, a jobb agyféltekénk pedig a gondolkodáshoz kapcsolódik na most ugye az a fő probléma hogy az emberek azt se tudják hogy mi alapján gondolkodnak na most gondold végig ugye eléggé hasonlatosak vagyunk mondjuk az emlősökhöz főleg ilyen a majom tehát ilyen fejlettebb majmokhoz elég hasonlatosak vagyunk, de van egy óriási különbség ugye az ember és a egy majom között, ugye az egyik legértelmesebb állat ugye a Földön a majom, mégis egy óriási különbség hogy a majom nem tud gondolkodni az ember meg tud és megnézünk bármilyen állatot, olyan állatot nem fogsz találni még gondolkodik, nincs olyan úgy gondolkodás olyan van hogy megtapasztal dolgokat és akkor annak alapján cselekszik ha, vagy hogy nem ő tapasztalt meg dolgokat hanem mondjuk az apja vagy az anyja tapasztalt valamelyik szüleje megtapasztalt dolgokat és akkor ugye ezt, azt a fajta megtapasztalást azt valamilyen szinten ugye megörökli és akkor ösztönösen ő is működik úgy mint a, a szülei működtek na most mégis van az ember aki képes a gondolkodást ugye mi a gondolkodás? az gondoldást jelent ugye ha részletesen kiemele, kellemeznénk ezt a szót akkor rájönnénk hogy az gyakorlatilag gondoldást jelent a gondolkodás és hát itt vagyunk emberek és fogalmuk nincs az emberek nagy részének hogy hogy hogyan is működik mondjuk ez a gondolkodás, az miért tudunk gondolkodni mi és az állatok miért nem tudnak gondolkodni és ha megfeszülsz akkor se fog egy állat gondolkodni, be lehet szépen idomítani az állatot érted? és akkor azt teszi amire beidomítottad de igazából hogy gondolkodni nem fog az hord biztos, na most az ember viszont tud gondolkodni mert az emberben van egy olyan fajta energia ami nincs az állatokban és ez az energia ami az emberben van az ráadásul még értelmes is, van bennünk egy értelmes energia, az állatokban nincs de van bennünk is olyan mint az állatokban, ezt úgy hívják hogy életösztön. tehát az életösztön energiája, de az a másfajta energia ami bennünk van amely révén mi gondolkodunk az semmilyen állatban nincs és azért nem igazából ö, nem tudnak az állatok gondolkodni, mert, mert bele lehetne abba rakni egy olyan értelmes energiát, mint a, az emberben van, ugye már kísérleteznek ilyenekkel, de a földtörténetében sok ilyen kísérlet történt, és valamilyen szinten ez működött is, csak kiderült, hogy hát ez mégse olyan mert mondjuk gondod végig mondjuk hogyha a lóba beültetnének egy értelmes energiát és mondjuk a ló ezáltal gondolkodna és még netán nem tudom hogy alkalmas-e lenne a beszédképző szerve a beszédre mert nem biztos mert lehet hogy csak a nyihogásra ezáltal ugye gondod végig a patájával például hogy fogna meg valamit érted? vagy például megnézzük az állatokat bármelyikét mondjuk akár egy mit tudom, egy delfint amely nagyon értelmes van keze hát van uszonyai és uszonya meg lehet ugyanazt csinálni mint a kezeddel hát vannak olyan emberek akiknek mit tudom, elvesztették a kezüket vagy genetikai rendellenség folytán úgy születtek hogy nincs kezük és tudnak fogni a lábukkal érted? na most egy ne nehogy már valaki azt mondja hogy úgy lehet fogni mint mondjuk egy kézzel tehát ha jobban megnézed maga a testünknek a felépítése ugye az, az arra alkalmas hogy azt a fajta életet véghez vigyük amit élünk, most gondold végig mondhatnád hogy a majom is meg tudna ezt csinálni de nem egészen, mert a majomnak ugye a lába az például nem feltétlenül a járásra van kialakulva hanem ugyanúgy a fogásra mint a keze és, és nem tud például a majom olyan finom kézmozdulatokat csinálni mint mondjuk egy mondjuk egy művész érted? tehát ha gyakorlatilag megnézed a teljes állatvilág az arra a fajta életvitelre amire az ember képes, alkalmatlan alkalmatlan és ez nem csak külsőleg hanem ha valószínűleg belsőleg is mert például nem tudom hogy mondjuk egy majmot mennyire lehet beszédre úgy tanítani hogy beszéljen is, érted? és értelmes sem beszéljen, már az biztos, hogy nem lehet, hogy értelmesen, de, de hogy azokat a szavakat kiejtse, amit az ember képes kiejteni. Szóval a lényeg az hogy itt vagyunk mi emberek és testileg mi vagyunk a legalkalmasabb ezen a bolygón, hogy azokat a dolgokat elvégezzük, amit egy ember el tud végezni tehát nekünk nem kell hintázni a fán és ide-oda ugrálni rajta mint mondjuk egy majomnak, ezért ugye ahhoz nem is nagyon kell alkalmasnak lenni hogy ezt meg tudjuk csinálni, jó szóval lényeg az hogy itt vagyunk emberekként és mi emberek nem nagyon életjük a saját működésünket tehát azt gondoljuk amit tanítottak az iskolában hogy az úgy van hogy volt egy evolúció és az evolúció részeként kialakult az ember akkor miért nem olyanok vagyunk mint az állatok? érted? ha evolúció révén jöttünk létre akkor miért nem olyanok vagyunk? miért vagyunk teljesen másak, és miért tudunk gondolkodni? honnan jött a gondolkodás mikor egyetlen egy állatfaj sem képes a gondolkodásra legalábbis itt a Földön, na most onnantól kezdve gondold végig hát hogy lehet az hogy mégis van itt egy lény amely gondolkodik és ráadásul ennek a lénynek amit úgy hívnak hogy ember van egy olyan része is ami nagyon hasonlít az állatéhoz az állat az tisztán ösztön lény és a fejlettebbek a fejlettebb állatok azok idomíthatók tehát idomíthatóak minél fejlettebb egy állat annál könnyebben idomítható, ha például próbálj egy legyet idomítani hát biztos hogy nehezebb dolgod lesz mint mondjuk egy kutyával, jó? tehát lényeg az hogy minél fejlettebb élőlény ugye annál jobban idomítható és ha megnézed az ember is idomítható méghozzá hasonlóan mint az állat, mivel idomítható az állat alapvetően fájdalommal és jutalmazással, ezzel a kettővel, például a kutyát ebben idomítják vagy fájdalommal vagy jutalmazással idomítják, de egyébként a többi állatot is ugyanezt csinálják, például mint mondjam, egy lovat idomítanak ugyanezt csinálják vagy jutalmazással vagy fájdalom eszközlésével idomítják, na most ha megnézed egy olyan világban élünk ahol elég komoly idomítás folyik és ráadásul mivel az ember egy értelmes lény ezért még könnyebben idomítható mint egy állat, mert ha megnézed az állatvilágot minél értelmesebb állat annál könnyebben idomítható, na most a az állatvilág csúcsa idézőjebb az ember, nem akarom leértékelni mert ugye mi nem állatok vagyunk de mégis a csúcsa ugye az élőlényeknek a csúcsa akkor maradjunk ennyibe és mivel a, az él, a fe, minél fejlettebb élőlényről beszélünk annál jobban idomítható akkor ezek alapján vajon melyik faj idomítható a legjobban? hát az ember na most de az emberek nem tudják hogy miért, tehát nem ismerik hogy a, az ember hogy működik tehát azt se tudják hogy mi miatt gondolkodunk azt se tudják hogy miért vagyunk idomíthatóak tehát például megnézzük hogy miért vagyunk, miért tudunk gondolkodni, hát nagyon egyszerű mert az imént említettem hogy van bennünk egy olyan energia amely az összes többi állatban nincs ez pedig egy energia lény azt pedig úgy hívják, hogy lélek. Lélek. Tehát, mikor összekeverek az állatoknál, és elkezdek mondani, hogy az állatnak is van lelke, az nem le lélek, hanem az élet ösztön. Élet energia. Oké? Okay? Tehát élet energiája van. Ugyanúgy az embernek is van élet csak az a óriási különbség, hogy mikor az ember meghal, akkor az élet megszűnik a lelke az meg sose, oké? Okay? tehát a lélek az nem szűnik meg, na most és gondold végig hogy minden emberbe beleköltözik egy lélek akkor amikor kibújik az édesanyja hasából, mikor az első levegőt veszi, beleköltözik egy lélek, egy olyan lélek amely már számtalan évet megélt, földi léptékben lévő évet megélt, de szó szerint számtalan na most megélt számtalan életed, szám évet évet, és akkor fogja ez a lélek, az belebújik egy csecsemőbe, érted? egy újszülöttbe hát miért? hogy van ez? miért? na most ahhoz hogy például egy emberbe bekerüljön egy értelmes lény, egy értelmes energia lény amit léleknek nevezünk ahhoz kell egy olyan fajta fejlettség mondjuk technikai fejlettség idézőjelbe, amivel ezt meg lehet csinálni na most akkor az azt jelenti hogy na most gondol, gondold végig magától hogy fog egy, egy olyan lélek beköltözni egy emberbe amelyikből kitörlik az összes tudást mielőtt leszületik és csak egyet a lélekből kitörlik az összes tudást akkor egyetlen egy dolgot tud szeretni semmi mást szeretni tud, na most ha ennyi a tudása a léleknek hogy szeretni tud akkor honnan tudja hogy neki mi a dolga? honnan tudja neki hogy be kell költözni egy, egy testbe szerinted? honnan tudja? nem tudja tehát ez kell egy olyan fajta másik lény amelynek megvan a tudása ahhoz hogy irányítsa annak a tevékenységét hogy az amikor az első levegővétel történik akkor az a lélek bekerüljön abba a testbe, elég világos voltam? na most ezt ugye hogy lehetne megvalósítani hogyha ilyen nem létezne hm? tehát nem léteznének olyan lények amiket ezt meg tudják csinálni hogy lehetne megcsinálni? hogy működne ez? hogy működne? nézd meg hát egy gyakorlatilag egy gyerek, egy, egy újszülött gyerek nem tud semmit tehát szó szerint ugye itt ül egy szülésznő a teremben ezt pontosan meg tudná mondani hogy semmit nem tud, még látni se lát, érted? valamilyen érzékelése van de az is elég minimális, érted? na most gyakorlatilag ott van benne egy értelmes lélek, de hát mégsem kellően értelmes, mert a tudása nulla. Ha nem nulla lenne, akkor már képes lenne magát a csecsemő testet irányítani, vezérelni. Oké, okay? de képes rá? Nem. Na most akkor, hogyha nem létezne különböző lények, akkor hogy költözhet be egy lélek egy testbe? Érted? Hogy? Segítség nélkül? Sehogy. Milyen egyszerű a válasz. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy ugye hallott már mindenki ilyet, hogy dimenziók. Mi háromdimenziós lények vagyunk. De nem tudom azt, mennyire hallottátok, hogy igazából ezek a dimenziók, ugye hét dimenzióig haladnak felfele, Hét dimenzió, mi háromdimenziós dimenziós lények vagyunk tehát ez azt jelenti hogy egy, mondjuk egy kétdimenziós lény ha létezne akkor az nem érzékelné a, három, a háromdimenziós dimenziós lényt, a háromdimenziós dimenziós meg nem érzékeli a négy vagy a fölötti dimenziós lényeket, pofon egyszerű és ezáltal mi emberek ugye nem érzékeljük azokat a lényeket ami, ami nálunknál magasabb dimenzióban működik tehát például ott van a lelked hogyha az kiszállna belőled azt se érzékelnéd mert az is nem háromdimenziós hanem négy dimenziós oké? Okay? tehát ez, ez mit jelent? ez azt jelenti hogy az embereknek fogalmuk nincs hogy mi emberek hogyan működünk tehát fogalmuk nincs hogy amiatt tudunk gondolkodni és amiatt tudunk úgy tanulni hogy idomítás nélkül mert van bennünk egy értelmes energia lény amely tanítható tehát a lélek az tanítható és azért jött le a földre a lelked hogy megéljen olyan tapasztalatokat amit eddig nem élt meg, ha azért jöttél volna le, a lelked azért jött volna ide le hogy olyat éljen meg amit már megélt akkor nem jött volna le, világos ez? tehát azért jött le hogy olyan dolgokat tegyen amit neki meg kell tennie, világos voltam? mert ugye a tettekkel tapasztalunk, ha nincs tett nem nincs tapasztalás akkor tudás van tettek nélkül lehet tudást szertenni, de tapasztalni, a tapasztalattal lehet igazából használható tudásra szertenni tehát itt vagyunk mi emberek és megint mondom hogy az emberek nagy részben fogalma nincs olyan képzete van az ember működésével hogy hihetetlen hogy hihetetlen tehát itt vagyunk emberek és van bennünk egy olyan fajta energia lény, amely nem rendelkezik semmilyen anyaggal mivel energiából van és tisztán energia lény ezáltal mivel nem rendelkezik anyaggal az anyagról tudni kell hogy az mulandó az energia meg örök ezáltal mivel energia lényről beszélünk az örök a testünk mivel anyagból van az mulandó nagyon egyszerű tehát amikor lejön egy lélek és beköltözik egy testbe miért abba költözik be? Ha miért pont abba? te miért ebbe a testbe költöztél be? tehát ezen a bolygón meg a világ mindenségben semmi nincs ok nélkül tehát semmi nincs ok nélkül, nehogy ma azt gondolt hogy például amikor egy üstökös kering az űrben mit tudom mondjuk itt a naprendszerben annak az útját nincs olyan technológia amivel nem lehetne irányítani odafönt nem az emberek révén irányítható hanem a fentieknek, a fentiek révén oké? Okay? És, és ha azt akarják hogy mit tudom én mondjuk eltaláljon egy bolygót az az üstökös akkor el fog találni egy bolygót az az üstökös és ha azt akarják hogy nagy évben kikerüljön egy bolygót az az üstökös akkor az nagy évben fogja kerülni tehát ha te azt gondolod hogy az a technikai fejlettség amivel az ember rendelkezik az egy hú hát micsoda technikai fejlettség akkor a mi technikai fejlettségünk az körülbelül olyan szintű mint az ember és a majom közti technikafejlesség, oké? Okay? jó? tehát ők annyival magasabb technikai fejlettségre képesek hozzánk képest mint amennyivel képesebb vagyunk mi a majomhoz képest jó? maradjunk ennyibe, na szóval lényeg az hogy hogy az, az ember a világ egyetem működéséről sem tud, halványfogalma sincs a legtöbb embernek és, és magának az embernek a működéséről sincs halványfogalma se, pedig lehet hogy a világ mindenség működéséről nem sok fogalmalnak kell lenni az embernek mert hát nem a világ mindenségében, mindenségben működünk egyelőre, nem csak itt a bolygón és ezáltal talán ugye a, a saját magunkkal és a bolygónkkal kapcsolatos működést kellene ismerni tehát itt vagyunk mi emberek és, és, és nem tudjuk azt hogy hogy van bennünk egy olyan lélek amelyeket tanítani kell nem idomítani tanítani oké? Okay? tehát a tested az ösztöneid miatt idomítható, mint egy állat esetében, mint egy fejlett állat esetében a lelked viszont tanul, világos ez? tehát a lelked azt tanul az teljesen más és nagyon érdekes mert olyan nincs hogy a lelkednek tanulási korlátja van, olyan nincs, a léleknek nincs tanulási korlátja a testnek van tanulási korlátja tehát mikor egy ember tanul akkor egyáltalán nem mindegy hogy például hogy mit tanul és milyen technikával tanul mit értek ezzel a technikával? hát az hogy tanulsz valamit de minek? vagy azért tanulsz valamit hogy utána hasznosítsd és használd ha minek tanultál akkor csak kidobtad az idődet, energiádat és azt érted meg hogy igazából nem volt értelme annak amit csináltál ha az ember olyan dolgot csinál aminek nincs értelme, később rájön hogy nincs értelme akkor azt kudarcként képes megélni pont ezért mert kidobtad az idődet meg az energiádat ha az ember olyan dolgokat tanul amit az életben tud hasznosítani akkor az nem kidobott idő és energia tehát mi az amit az életben tudnunk kellene hasznosítani, hát nyilván olyan dolgok ami az életedben jelen van hát ugye először is mi van az életedben leginkább jelen? hát te saját magad, nem? az mindig kéznél van, te saját magadnak mindig kéznél vagy oké, okay, sőt mész a napon akkor próbáld átlépni az árnyékodat? <gül> tehát gyakorlatilag senkivel nem vagy annyit mint saját magaddal, nem? ez igaz <gül> tehát ezáltal ugye mivel kellene a legjobban bánni? Hát saját magunkkal, nem? tehát azzal akikkel a legtöbbet együtt vagyunk nem? Tehát a saját magunkkal nem tudunk bánni, tehát most ne azt értsd a magunkkal való bánásmód, hogy hát megfürdeted, megeteted, megpisilteted, meg érted? stb. stb. saját magadat. Nem erre a bánásmódra gondoltam. Ezt egyszer megtanították, ezt azóta csinálod. Nem? Fölöltözteted magad, azt is azóta csinálod, mióta megtanítottak felöltöztetni, hogy, hogy kell felöltöznöd stb. stb. szóval a lényeg az hogy nem, ezt nem erre gondolok hanem azt hogy kihozd magadból azt ami, amit egy ember ki tudna hozni magából érted? ezzel mit értek? hát ha megnézed, körülnézed az ismerettségi körödben akkor azt láthatod hogy az, a, egy, egy alapvető dolgot hogy a legtöbb ember nem önálló, mit jelent ez a nem önálló? ugyanazt csinálja mint amit gyerekkorában csináltak vele, mit értek ezen? gyerekkorában a szülei gondoskodtak róla most meg a legtöbb emberről vagy a munkahadója gondoskodik? nem vagy az állam, nem? nem így van? vagy ha nagyon öreg akkor a gyerekei gondoskodnak róla vagy egy idősek otthona, érted? és ha megnézed az emberek többsége így működik legalábbis itt a nyugati társadalomban sőt mondhatjuk azt hogy a túlnyomó többsége érted? tehát nem önálló, nem önálló nem önálló, tehát ha gondold végig egy majom képes arra hogy a saját túléléséről gondoskodjon, a legtöbb állat képes arra hogy a saját túlélésére gondoskodjon, addig nem képes erre míg kölyök vagy vagy fióka vagy bármi, érted? addig nem képes, de amikor felnő akkor képes arra hogy gondoskodjon magáról és sőt a saját kölykeiről is gondoskodik most a legtöbb ember, most gondold végig azt mondanák hogy hónaptól nincs fizetés nincs nyugdíj, mi történne a legtöbb emberrel itt mondjuk Magyarországon vagy itt Európában? mi csinálnának? Harcolnának. hát harcolnának a kajáért meg az egyéb dolgokért de ez nem azt jelenti hogy ő magáról gondoskodik hanem fogná és elvenné mástól, érted? gyilkolnának, ölnének, rabolnának stb. stb kiktől? azoktól akik önállóságra képesek, érted? tehát magyarul rögtön az ember elkezdene ilyen állatként működni ilyen horn, horda hordaszerűen, érted? na most ez szerinted önállóság? Hm? tehát akkor mi a francra való a, a lélek bennünk amelyik ugye a gondolkodásunknak az alapja hogy megoldjuk a gondot mi a fenének akkor? akkor működhetnénk lélek nélkül is simán ilyen ösztöllényként mint a majmok tehát nem, nem kellene valahogy többre jutni ebben kapcsolatban tehát ez jelenti azt hogy önmagunkkal bánni, érted? hogy bármi történhet, bármi van te megállod a helyedet, ha elbocsátanak hála Istennek hogy elbocsátottak mert legalább önálló leszek vagy mit tudom én, érted? de a legtöbb emberre történik valami és akkor magában zuhan, érted? gondolkodó lényként, hihetetlen, most gondold végig ha azt mondanák a nyugdíjasoknak holnap hogy holnaptól nincs nyugdíj, mennyi nyugdíjas zuhanna magába? vagy azt mondanák a dolgozóknak hogy holnaptól nincs fizetés, mennyi dolgozó az zuhanna magába? gondolkodó lényként, érted? mert elérték az embereknél hogy ne gondolkodjanak, érted? nem? hát ha csak egy egyszerű statisztikát mondok a háború előtt Magyarország lakosságának a többi 80% az önálló volt és mindössze 20% volt kiszolgáltatott helyzetben most fordítva van, most kb. 20% önálló és 80% van kiszolgáltatott helyzetben nyilván most gyerekeket vegyük le abból a statisztikából is meg ebből is mert a gyerek az mindenféleképpen kiszolgáltatott helyzetben van érted? tehát elérték azt hogy az emberek megelégedjenek egy ilyen kiszolgáltatott helyzettel de miért? Mert olyan hülyeségeket tanítanak nekik, hogy evolúció, meg ilyen baromságok, érted? amely révén fogalma nincs, hogy ő sokkal többre lenne képes a benne lévő lélek miatt. Ráadásul, hogyha az ember tud olyan dolgokat, hogy, mit tudom, én, az a lélek, ami benned van, most gondold végig, nulla tudással rendelkeztél akkor, amikor beköltöztél a testbe. A testedbe, mint lélek, nulla tudással. Valaki tehát segített, hogy oda bekerülj. Valaki segített, hogy oda bekerülj. Na most gondold végig, a lelked ugyanezt a segítséget meg tudja kapni a halálodig. Egy olyan lénytől, ami a rendelkezésedre állna, ha tudnál róla. Érted? És lényeg az, hogy őnek nem kell hangokat kibocsájtani a szája, nincs is szája, mert egy szellemlényről beszélünk. Telepatikus módon tud a lelkeddel kommunikálni. Érted? És ha valami olyan dologra lenne szüksége, amit te nem tudsz, de tud, jó lenne tudnod, akkor a lelkednek el tudják küldeni az információt de sok esetben azt mondják hogy minek küldjük el mikor se fogja azt az információt használni mint test az illető érted? tehát ha az ember ismerné a saját maga működését akkor tudná azt hogy nem annyira egyszerűen működünk mint az állatok, pedig ezt tanították nekünk biológiából Na, ugyanazok vagyunk csak éppen kicsit okosabbak tehát itt vagyunk mi emberek és fogalmuk nincs a tudatos működési részünkről de ugyanúgy fogalmunk nincs az érzelmi részünkről pedig hogyha az ember egy kicsit mondjuk akár az állatot tanulmányozná akármilyen hihetetlen ugye amikor csak bármilyen kísérletet csinálnak mondjuk valamilyen az embernek hasznos dolgokról amit majd az ember használni fog például mondjuk egy, tudom én, mondjuk egy gyógyszert vagy bármit akkor előtte ugye állatkísérleteket folytatnak tehát például amikor tanulmányozták annak idején például Sigmund Freud a az emberi elme működését akkor először állatokkal kísérletezett, érted? hogy az állatoknál ez az elme működés hogy működik és rájött arra hogy az embernél is van egy ilyen fajta működés mint az állatoknál és ugye hát ezek a tudások ez viszonylag tehát az elménk működéséről ez viszonylag titkos tehát nincs közreadva hogy az emberek tisztában legyenek azzal hogy az elméjük hogyan működik, melyik elméről, nem a gondolkodó elméről beszélek hanem az ösztönös részéről beszélek az elménknek, ez a bal agyféltekének a működése, ez kapcsolódik, szóval a lényeg az hogy fogalmuk nincs tehát nem tudják azt hogy, hogy a legnagyobb problémánk emberként ez a bal agyféltekés működés ez az ösztönös működés, érted? az ez állatszerű működés, ezért sokszor szokták mondani az emberekre hogy na az állatja mert úgy viselkedik mint egy állat szóval a, megnézed az élőlényeket a fejlett élőlényeket, az emberen kívüli fejlett élőlényeket, mind fél, egytől egyik. megnézed az embert? Mind fél. Fél, ugyanúgy félnek az emberek, mint az állatok. De nem a balagyféltekéd része a lélek, a gondolkodó rész fél, az nem fél. Ha az ember gondolkodik, akkor nincs mitől félnie ha nem gondolkodik és hagyja hogy eluralkodjonak rajta az ösztönök persze hogy elkezd félni és mi a félelem a legnagyobb alapja? a halálfélelem, a halálfélelem félnek a haláltól ugye mi nem fél a lelkünk a haláltól? örök életű, sose hal meg a lelkünk, érted? a testünk azon része ami a raktározó részhez tartozik ugye az ösztöneinkhez tartozik a múlt alapján való cselekvés az a testünkhöz kapcsolódik a test meg halandó. és akkor az embernek fogalma nincs a legtöbb embernek hogy mit lehetne ezekkel kezdeni tehát ha megnézed a legtöbb ember most teljesen olyan működést vett föl mintha nem is tudnak gondolkodni szó szerint mint ez a rész ez elhalt volna na most miért mondom ezeket? hát ezek miatt mert egy olyan fajta földi léte van az embernek ennek az embertípusnak amit úgy hívnak hogy homo sapiens, hogy egy magasabb fajta tudatszintre kellene kerülni de a tudatszint az nem az ösztöneink hanem a lelkünk által vezérelt dolog a magasabb tudatszint pedig azt jelenti hogy képes teremteni, teremteni tehát képes teremteni az ember ha most megnézzük nem képes teremteni csak átalakítani ezért összekeverjük a teremtést az átalakításra tehát az ember átalakít dolgokat teremtésre nem képes, pedig a lelket az képes lenne teremtésre és a magasabb tudatszint úgy kezdődik hogy az ember teremt oké? Okay? teremt a teremtés azt jelenti hogy olyan nem volt még és létrejött, érted? azt jelenti a teremtés tehát olyan még nem volt és létrejött vannak, akik ugye teremtenek, például feltalálók teremtenek. De a, az aranykort is meg kellene teremteni. De mit is jelent az, hogy aranykort? Elnyomásmentes társadalmi forma, nincs elnyomók. Nincsenek elnyomók. Minden ötödik ember egyébként a bolygón az elnyomó. Minden ötödik ember tehát eleve akik elnyomók, be se tudnak majd kerülni az aranykorba ugye itt van egy dátum 2035, haladunk felé, évről évre, egyre közelebb van és 2035-re meg kell csinálni azt hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni egymással, érted? 2035-re de addig míg az ember elnyomást kap biztos láttátok már embereknél mindenki kivétel nélkül hogy az emberek hullámzanak, mit értek a hullámzáson? hogy jó állapotba kerülhetnek utána meg hirtelen lezuhannak és rossz állapotban vannak egy darabig utána megint főküzdik magukat jobb állapotba akkor megint lezuhannak és így hullánvas utaznak, ezt hullánvasutazosnak hívja az azt jelenti hogy nem stabilak érzelmileg tehát a legtöbb ember ha körülnézel azt látod, hogy érzelmileg nem stabil tehát magyarul történik valami olyan esemény ami jó akkor följönnek hangulatban történik valami olyan esemény ami rossz akkor lezuhannak ugye a főjövetel az mindig lassabb mint a lezuhanás gondolja a hullámvasútra hogy mennyi ideig húzzák föl azt utána írtelen mennyi idő alatt megy le, sok marabb, szóval a lényeg az hogy az emberek ezt csinálják és nem tudom tudod-e miért csinálják, az imént említettem az elnyomók miatt, az elnyomások miatt, tehát amikor az ember kap egy elnyomást akkor elromlik a hangulata amikor nincs elnyomás akkor elkezd visszaemelkedni a hangulata és amikor ugye valami jó öröm éri jó élménnyel találkozik akkor még magasabb hangulatra is föl tud menni de éri megint egy elnyomás? megint lezuhan. mit jelent az elnyomás? minden olyan dolog ami fizikai vagy lelki fájdalmat okoz, világos ez? na most a fizikai fájdalmakat nehéz kontrollálni tehát nehéz megakadályozni mondjuk elesel, megütöd a térdedet már is fáj, a lelki fájdalmak akármilyen hihetetlen az kontroll alatt tarthatók teljes egészében akár egy ember részéről mert ugyanis az hogyha elesel és megütöd magad abban tényleg fizikai fájdalom van, azt hiába próbált kontrollálni, az akkor is fáj. De egy lelki fájdalom akkor fáj, hogyha engeded, hogy fájjon. Világos ez? Tehát az ember, mikor jó állapotban van, és érje egy negatív, olyan dolog, most ne fizikai fájdalomra, hanem lelki fájdalomra gondol, mondjuk egy nagyon rossz hír, akkor az az ő döntése hogy hagyja hogy az a hír hason rá lelkileg, világos ez? tehát például ugyanazt a hírt meghalja egy másik ember ez a, az a hírhez semmi köze ő nem viszi rossz állapotba, világos ez? mert ő azt dönt, azt mondja hogy ez semmi közön, most miért lennék én ezzel miatt rossz állapotba. érted? most egy vad, vadidegenről hallod azt hogy mit tudom én elárverezik a házát és éppen jönnek már árverezni vagy mit tudom én vagy jönnek foglalni, hát nyilván az aki a tulajdonos annak a háznak vagy annak a foglalásnak, érted? mikor lefoglalnak dolgokat már biztos hogy rosszul esít neki, az hód biztos, te meg hallod és azt mondod kit érdekel, nem nálam vannak, érted? idegen embernek foglalt, mit csinált olyan hülyeségeket ennyi? kész, érted? pedig ugyanarról a hírről beszélek ugyanaz a hír, egyiknek is, másiknak is, csak az egyik azt mondja magáról hogy á, engem érít, jó Istenem, ú. kész, összezuhant Érted? A másik meg azt mondja, hogy hát lefűtülöm az egészet. Érted? Két érdekel. Tehát akkor nem a döntése véletlenül az embernek? Csak úgy kérdezem. Hm? De ha két ember elesik, és mind a két ember megüti a térdét? Hát ez mind a kettőnek fáj. Nem? Na most akkor úgy megkérdezném most gondold végig nem tudom életedben volt-e már olyan helyzet voltál nem már olyan helyzetben hogy hogy valami jött valami probléma és nagyon megviselt hm? volt már ilyen? Volt. és akkor jól érezted magad? nem? miért nem? Érted? nem érezted jól magad. Mert egyszerűen, ugye, hagytad, hogy az az érzés eluralkodjon rajtad. Érted? Tehát magyarul nem kontrolláltad, tehát nem állítottad meg. Tehát úgy képzeld el most ezt, amit mondtam, hogy mondjuk jó állapotban voltál, jó, akár jó kedvű is voltál és jött egy nagyon rossz hír vagy probléma és hirtelen lezuhantál, érted? tehát most erre gondolj, biztos hogy volt veled ilyen, hód biztos és, és ez jó volt? és csak úgy kérdezném, nem kellene mondjuk, illetve még mielőtt kérdezném tehát nem volt jó azt mondod és olyankor mikor így le voltál esve Mennyire tudták gondolkodni? Hm? Nem is Olyankor az ember gondolkodása, jobb agyféltek félteke, Null. nulla. Nulla. Még akkor is nulla, hogyha tanulta, hogy mit kellene cselekednie. Érted? Még akkor is nulla akkor kellene ugye megállítani a dolgot mikor még jó állapotban van az ember hogy ne ess le, mert ha már leestél, neked annyi na akkor úgy kérdezném hogy hogy csinálod ezt meg magadtól hogy fogod ennek megtanulni a technológiáját mert a legtöbb ember úgy működik, nem legtöbb ember minden ember úgy működik hogyha sok problémája van akkor előbb utóbb ott marad lent marad, érted? és már nem lesz olyan hogy följön de az hogy gondolkodjon az ember jó állapotban kell lennie, rossz állapotban nincs gondolkodás oké? Okay? és a legtöbb ember ha körülnézel nem jó állapotban van nem itt a teremben nézel körül hanem kín az utcán érted? vagy a környezetedben lehet hogy beleérthetem a családodat is, érted? hogy körülnézel és azt látod hogy nem jó állapot, nem jó hangulatban vannak elvétve néha előfordul hogy jó hangulatban vannak hát gondold végig ha valaki mondjuk nem 20 éves hanem mondjuk 40 vagy 60 akkor ne vigyük túlzásba, jó? szóval de ugye aki minél idősebb annál, annál inkább látta régen hogy például kezdett, kezdődött egy táncmulatság és mennyi idő kellett ahhoz, hogy az emberek már táncoljanak most elkezdődik egy táncmulatság és vannak olyan emberek nem is táncolnak végig a tánc alatt, érted? semmit, tehát magyarul nem jönnek föl arra a hangulatra hogy jól érezzék magukat, érted? és olyan mértékben van ez így hogy például mit tudom én mondjuk van egy lagzi ahol az ember nyilván mulatni akar akkor a a lagzinak a, lehet hogy azt mondom hogy több mint fele egy taktus nem táncol, érted? akkor táncol amikor mondjuk van ilyen vonatozás és fogják és így berángatják a vonatba érted? és akkor ott elbaktat a vonat, ugye a vonatozáskor, slussz, ennyi érted? na most az ember úgy működik hogy értsük Minél több problémát kap egy ember, az általás hangulat annál rosszabbá válik. Az általás hangulat, ami a kiindulópontunk, amilyen hangulatban vagyunk, ahonnan megyünk fölfelelefele. És minél több és több a probléma, annál rosszabb és rosszabb állapotba kerül egy ember. Hangulatba kerül egy ember. Ez így működik. Hát nyilván az idők során, ahogy az embernek jönnek az évek, jönnek az évek, egyre több problémával találkozik, nyilvánvaló, logikus, nem? nyilvánvaló egy 20 éves nem fog annyi problémával találkozni, mint mondjuk 25 éves korában és nem fog a 20 éves annyi problémával találkozni, mint ő saját maga 30 éves korában, nyilvánvaló és minél idősebb lesz az az ember, annál több probléma jelent meg már az életében, ami nem pozitív hatást fog mert probléma nem pozitív hatást fog kelteni az életében hanem negatív hatást. aminek hatására egyre rosszabb és rosszabb állapotban lesz gondold végig ha 20 évesek már nem tudnak mit tudom én 6 óra alatt följönni arra a szintre hogy táncoljanak mit fognak csinálni 40 éves korukban? nem hogy nem mennek táncolni hanem depressziósok lesznek, érted? depressziósok én nem emlékszek csak kizárólag idős emberné gyerekkoromban depresszióra de csak olyanra akinek már nem sok volt a halálig, Ezt, mit tudom én mi mondjuk volt egy, egy olyan idős hölgy arra emlékszem éppen az a nagymamám volt azért emlékszem tehát az azt jelenti hogy az édes nagymamám az meghalt és a nagyapa még egyszer megnősült és ő volt olyan hogy ő hajlamos volt ebben erre a depressziós működésre az utolsó tudtam én 5-10 évében hát inkább 10 évében de inkább mert nem is 10, 5, 5 évében ott hajlamos volt arra hogy depresszióba sűjjön de én nem láttam olyat hogy depressziós egy fiatal érted? most meg nem egy fiatalt is ismerek aki depressziós ismerek érted? hát most gondol, gondold végig hogyha az emberek már olyan hangulatban vannak hogy, hogy nem tudnak följönni arra hogy mit hogy kicsit mulassanak kicsit jókedvük legyen kiadják hát vagy például az kell a legtöbb embernek hogy mulasson hogy igyon alkoholt anélkül nem is megy nekik érted? hát mi lesz velük később? mi lesz? 5-10 év múlva mi lesz velük? ha már azon a szinten vannak hogy hangulatuk az a béka hátsófele tehát régen én jártam hetente tehát másfél éven keresztül jártam hetente legalább egy diszkóba úgyhogy kiszorlalkoztam magam csak és másfél hát csak másfél évig de hát az hetente az megnézed akkor voltam vagy 70 szers diszkóba legalább, <gül> ez ezért nem kevés elkezdődött a diszkó, érted? pár perc múlva táncoltunk pedig nem izékor kezdődött, a éjfélkor meg nem volt alkohol a diszkóban nem volt alkoholfogyasztás érted? és ma elkezdődik egy diszko, jó későn, utána még órákat isznak és akkor elkezdenek utána lötyögni, illetve hát nem lötyögni mert tombolni érted? hát jó ha csak innának igen, jó lenne ha csak innának érted? nem kellett bármilyen táncos helyre elmegyünk a nejemmel, biztos hogy az elsők között táncolunk és az is biztos hogy sok esetben mi nyitjuk a táncot a érted? hát mondom mit ülnek itt az emberek, majd mi táncolunk, hát ennyi szóval ezt most miért mondom? hogy értsd hogy annak a hatása hogy elnyomást kap egy ember milyen? milyen mi, mi történik az emberre? és tudod az a baj hogyha egy ember nem jó állapotú akkor még egyszer mondom nem tud gondolkodni, akkor ösztönszerűen él, az egy ösztönszerű élés hogy itt vagyok alkalmazottként, mondjátok meg mit csináljak és akkor megcsinálom, érted? ha nem tudom hogy mit kell csinálni betanítanak hát ez, betanítanak, hát a kutyát kell betanítani, basszus kulcs érted? nem egy embert, hát tanítsák be a jó ides anyjukat, azt tanítsák be nem kutya az ember, érted? gondold végig hát emberek vagyunk, azért van bennünk egy gondolkodó lélek hogy kitaláljuk magunknak hogy mit kell csinálnunk, érted? És ha hibázunk semmi gond, kijavítjuk. Nem állatok vagyunk, hogy addig hibázik, meg bele nem döglik. Az állat csinálja azt, hogy addig hibázik, meg bele nem döglik. Az ember nem ilyen. Az ember képes azt mondani, hogy hopp, hibáztam, nézzük meg, mi, mi volt a hiba oka, mit kellett volna másként csinálni, következőben meg már nem úgy csinálom, hogy előtte. Na ez a gondolkodás, érted? A teremtesz egy gondolatot amivel megoldod azt a problémát, érted? én tudom hogy az kemény de hát ha nem így fogalmazok akkor sose érted meg hogy szolga vagy alkalmazottként, szolga vagy nyugdíjasként ha nyugdíjból élsz, érted? az állam szolgája és mit csinál veled az állam? azért adja a nyugdíjat hogy jó szavazó legyél nem vicc, komoly, hogy azt szavazzál amit mondanak neked de en, az embernek így kell működne, nehogy már, nehogy már hát gondold végig hogy kezdődhet az egész? hát az ember egy olyan közösségben van ahol nem olyanok vannak akik, akik szolgák, érted? vagy inkább nem olyanok vannak akik szolgák hanem elkezdenek önálló életet élni, érted? tehát az nem önálló élet hogy elmehetsz hétvégén ide vagy oda és mi van a hétközökkel? az nem önálló élet hogy kiveszel egy hónap szabadságot és akkor azt csinálsz amit akarsz és mi van a többivel? érted? mi van a többivel? hát egy év az nem egy hónapból áll hanem tizenkettőből és egy hét, nem egy hét végéből áll hanem hét napból és az öt nap több mint a kettő világos voltam? Nyilvánvaló ez úgy működik hogy az ember tanul dolgokat utána használja a tudást, begyakorolja és akkor utána csinálja De az embernek önálló dologra alkalmas mindene, úgy vagyunk kitenyésztve, <gül> ha jobban tetszik hogy önálló tevékenységre vagyunk képesek minden tekintetben az ember képes arra hogy valamit mondjuk megtanuljon utána elkezdje csinálni és továbbfejlesz-e, érted? azt amit tanult jobban csinálja esetleg mint aki tanította De az ember erre képes simán képes rá de a legtöbb ember ezt csinálja? de hogy csinálja ezt? miért nem? mert hagyta tehát mondom akkor az alkalmazotti lét révén tudták elérni azt hogy az embereket idomítsák érted? addig míg az emberek nem alkalmazottak voltak addig nem tudták őket idomítani egy olyan aki földművesként dolgozott a földjén nem tudták idomítani akinek volt egy saját boltja és árusított a boltjával nem tudták idomítani el kellett érni azt hogy alkalmazottként éljetek hogy idomítani lehessen benneteket érted? és az az idomítás része hogy jaj alig várom hogy szombat legyen, jaj de jó, nem kell bemenni dolgozni menjünk el wellnesselni stb. stb. kapcsolódjunk ki hát valaki valamit szeret csinálni abból ki kell kapcsolódni? miért kellene? érted? abból kell kikapcsolódni amit utál az ember nem? bármit az életedben amit szerettél csinálni, ki kellett belőle kapcsolódni? ki van csukva? ha ki van csukva? és nem így megy a változás, senkinek nem így megy a változás, nem egy csettintés nem működik, a változás hogy idő kell, tehát nem elég az hogy bemegyek egy képzésre valahova és akkor megváltozik az életem, nem a közösségben benne kell lenni, a közösségnek a részének kell lenni az az első, a fejlődés első lépése hogy valahova tartozom egy olyan közösségbe amelynek van közös célja itt van ez a valahova tartozás, nézd meg a legtöbb ember biztonságáért vagy a túléléséért küzd nincs továbbfejlődés ha nincs valahova tartozás valahova tartozás nélkül nem lehet továbbfejlődni drága spirituális tanítók azt hiszitek hogy valahova tartozás nélkül fogtok továbbfejlődni persze tehát a valahova tartozás még egyszer van egy közös cél bevigyük az embereket az aranykorba, az emberiségnek nincs más választása vagy bemegy az aranykorba 2035-ig vagy elpusztul ez az emberiség minden olyan hír hogy mi lesz 2035 után, kamu maradjunk ennyibe, 2035 után egy dolog lehet itt a bolygón, aranykor Slusz, semmi más. Világos voltam? Oké. Okay. És ezt nem én mondom, én csak szócső vagyok. Bejön az információ, én meg kimondom. Kész. Oké. Okay. Gondold végig, nem lenne jó olyan társadalmi formában élni a jövőben, ahol nincsenek elnyomók. Ahogy az életről gondoskodtak a fentiek, ugyanúgy a halálról szerinted ki gondoskodik, hanem ő. Oké? Okay. Tehát azt, hogy mikor halsz meg, azt legfeljebb akkor tudod meghatározni, ha öngyilkos vagy. <gülön> Különben semmi között hozzá. Fentiek eldöntik helyetted. Ennyi. tehát ha azt képzeled hogy tőled függnek dolgok ezen a földön akkor az függ hogy fejlődsz vagy sem, érted? más meg mindent megszerveznek neked ha jól csinálod az életedet akkor jókat szerveznek neked, ha nem jól csinálod az életedet akkor meg olyanokat szerveznek neked hogy megbánod, ennyi még lehet azt is hogy éltél nem tudom, tudod-e? csináltak ilyen felmérést, megkérdezték azokat az embereket hogy mit csinálnának másként ha újraélnék az életüket és tudod mi volt a legnagyobb probléma? hogy egy csomó dolgot megbántak hogy megtettek és hogy nem tettek meg, érted? tehát az emberi életnek olyannak kell lenni hogy mikor kiköltözik az ember a testéből akkor előtte végig gondolja az életét és azt mondja hogy hú ezeket nem kellett volna megtenni meg hú ezeket meg kellett volna tenni hát ez az élet értelme? hát itt van egy olyan dolog ami a Föld történetében még nem volt, létre kell hozni egy olyan fajta társadalmi formát ahol az emberek képesek az önálló tevékenységre, a főnök nélküli tevékenységre, érted? Ha nem kell az embereket irányítgatni közvetlenül hanem fogják, összeülnek megbeszélnek dolgokat és mindenki végzi a dolgát önállóan érted? az azt jelenti ahol együtt kell működni ott kiválóan együtt fognak tudni működni baj lenne egy ilyenfajta társadalmi forma? hát biztos egyeseknek baj lenne akik most ott fönt ücsörögnek azt mit tudom én másán mérik a pénzüket, érted? azoknak lehet hogy baj, hát úgy csak üzenem nekik hogyha meghalsz nem viszed a sírba a pénzedet meg a vagyonodat, gondolkozz már én azért vagyok hogy felébresszem, ráébresszem az embereket arra hogy az életünk az nem az anyagról szól elsősorban, érted? csak másodsorban. hanem a gondolkodásról szól, hogy gond, tudjunk gondolkodni és tudjunk döntéseket hozni gondolkodás alapú döntéseket érted? és minden ami ahhoz kell hogy ezeken a területeken boldogulj azt itt meg tudod tanulni, oké? mindent azt meg tudod itt tanulni és a bolygón nem találsz másik szervezetet ahol ezeket meg tudod tanulni, mind oké? és azt gondolná az ember hogy ó, hát nem tudom elmegyek egy képzésre Hát jó, akkor legyen egy tanfolyam, egy hónap alatt mindent megtanulok. Aha, persze. Tudod, mennyi ez a tudás? Kilenc év. Nem egy kilenc hónap. Jól hallottad, kilenc év. Oké? Okay. No, hát várunk szeretettel a képzéseinken, minden képzésünk olyan áron van ugye vannak díjmentesek is, de ami nem díjmentes, ami bárki által megfizethető ami azt jelenti hogy most ugye akciósan 9800 havonta, 9800 forint vagy ugye ez 30 euró, az első hónap ettől eltér az 19800 forint ami 60 euró lényeg az, hogy ha megnézed, mivel 30 óra egy képzés, az 660 forint az első nap, a második hónaptól 330 forint azért, hogy bárki számára elérhető legyen és ezeknek a bevételeknek a 72, nem 75%-a az azok között kerül kifizetésre, akik a tanulókat szervezik oké? Okay? miért? hogy ezen a bolygón, aranykor lehessen, érted? mert ahhoz az embereknek tömegesen kell tanulniuk köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!